اسكندراني العاب نمبر ون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة اسكندراني العاب رقم واحد النهاردة يا جماعة هنخش على الظرف الشمس تلاتين <تصفيق> وعن سفر الشمس 30 انضم الى المشترى والارض يا سلام يعني انا لو دخلت على الشمس 30 دوس كده نخش لسه خش بس ساعة ونص او دخل يا سلام ايه دي <تصفيق> هندوس على حالة علي قوة المعركة 80 اه قوة المعركة 95 او المستوى 59 طبعا لو لغينا كده وطلعنا من هنا ودخلنا مثلا انا مش عاجبني يا عم الشمس دي شمس ايه وحاطط لك حصانها مش مفروض يحط الشمس وهنا النجم حاطط لك نسر ازاي يا جدع مش مح مح مش مفروض يحط النجوم هنا <تصفيق> الارض حاطط لك الزهره اهو وهنا الزهر حاطط لك وهنا عطارد حاطط لك ده اهو وهنا المريخ حاطط لك التنين اهو هنا زوه المفروض يحط سيرفر النمر المفروض النمور تبقى موجوده بقى لغبطوناش بقى هنخش <تض�> المشتري <chủ habitat> بقى ونشوف هنلاقي المشتري هو هو اللي هنا في الشمس تمام هو هو ان شاء الله هو هو هو هو هو هو هو هو يا جماعة, هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو تمام نطلع هو هو هو هو الرئيسي ما مغير الاحوال هنخش بقى في الارض وهلاقيه هو هو برده على الارض اهو يعني الارض والمشترى والشمس التلاتة دول واحد يعني لو عايز تعمل ايميل في اي واحد من دول وتلف براحتك وعايز تخش في الشمس بدل الارض الارض بدل الشمس عادي هقول <تصفيق> لكم جي خلى اللعبه حلو <تصفيق> اهو يا جماعه نفس النظام وهيقلب وتسعين يا سلام بص على 95 زين اتحول بقى انا تعبت والله النهارده تعبت انا لازم انام نام يا حبيبي نام نام يا بابا نام وكده يا جماعه السلام عليكم الله وبركاته زر هل فين <تصفيق> ده الملك نادى الملوك مين فيكو <تصفيق> مشترك اثبت مكانك مسمعش صوتك دماغكوا شغاله